لو فاكر إن الكلام عن تأثير الأشكال الهندسية للبيوت على حياة أصحابها مجرد وهم وإن الحكايات عن قدرة مكونات البيت وتفاصيله التأثير على اللي عايشين فيه دي قصص ملهاش أساس فأنت مدعو إنك تشوف وتسمع حكاية العرض ده. <تصفيق> نهاردة بنرتب لعمل تجربة عن بيت وعن خفايا الطاقة الموجودة بين حيطانه وأساسه وألوانه وموقعه وكراكيبه وأدق تفاصيل وتأثير كل ده على شخصيتك ومزاجك، هنحاول نوصل للخلطة أو التميمة اللي لجأ ليها بعض البشر من آلاف السنين لأنهم حققوا صعدة في بيوتهم، نفس الخلطة اللي لو قدرت توصل لها هتغير شكل حياتك 180 درجة ليه بلد زي الصين بقت رقم واحد في العالم في البزنس والصناعة وكل حاجة ناجحة وحلوة؟ ليه مناطق زي هولندا وكندا واستراليا هما الناس الأكثر سعادة وانبساط وروقان في العالم؟ الإجابة وباختصار هي البيت أيوه البيت أو الشقة أو الأوضة اللي بتشوفنا منها دلوقتي الصينيين زمان اعتمدوا علي علم اسمه شوي وهو مبني بشكل أساسي على الاستفادة من الطاقة المستمدة في الأماكن. حتى العاصمة بكين صممت أسرها وشوارعها وفقاً للتعليم دي. مبادئ العلم ده بتقول أن لكل مكان عنصرين أساسيين. بيتكونوا منه هما الين، البارد، واليان الساخن. مبادئ الفانج شوي بتعمل على إعادة التوازن بين البارد والساخن. فمثلاً موقع السرير أو مكان النوم لازم يكون في الشمال أو الشرق لأن ده اتجاه الين. فبيساعد على الشعور بالهدوء والسكينة عكس مكان العمل أو المكتب فده أحسن أنه يكون في اتجاه الغرب لأنه اتجاه يعني اللي هو الفعال والنشط ومدخل البيت مثلاً كل اتجاه ليه دلالة خاصة لو في الشمال فهو بيحقق السعادة والإزدهار لو من جهة الشرق فده فيه يسر وكمال وتنوير أما الجنوب فبكل أطرافه ففي كل التأثيرات السلبية والمشاكل والمعاناة والشؤم أما المراية فكان ليها تاثيرات كتيره ومختلفه فلو كانت قصاد ترابيزه الاكل بتدي انعكاس للطاقه الايجابيه وعامل الوفر اما وضعها في اوضه النوم فبيدي انعكاسات سلبيه الحمام والمطبخ في علم الطاقه ليهم تاثير على الارواح الموجوده في البيت عشان كده ممنوع نبني حمام في اوضه النوم ونسيب الباب مفتوح لانه خطير وممنوع نحط المطبخ قدام اوضه النوم مباشره لانه اخطر وعلى الاساس ده بيعتمد اهل الصين على عرافين او علماء الفنغ شوي قبل ما يبنوا بيوتهم علشان يحددوا افضل موقع وانسب تقسيم لجلب الطاقه الايجابيه وتجنب السلبيه. التناغم المنظم ده بين علوم الطاقه والطبيعه جعلت من الانسان الصيني اسطوره في النجاح والنشاط. حتى المدن والبيوت تم تصميمها وفقا لاسطوره الجبال الثلاثه المقدسه للبحر الشرقي في تصميم سموه مياه واحده وثلاثه جبال.